دايما كنت بشبه عمر دياب واغانيه كده بشركه ابل شركه ابل معروفه ان اجهزتها للفئه الراقيه او الغنيه وكده يعني وانها اقوى واكبر شركه هواتف في العالم ومتميزه بنظام تشغيل وتصميم وغيره وكنت بشوف ان عمرو دياب متشابه مع ابل في نفس المواصفات دي بالظبط اغانيه ليها لون وشكل مميز وهو شخصيا ليه ستايل ولبس مختلف ومميز ودايما بعيد عن الاعلام والتلفزيون والسياسه والمشاكل دي كلها حتى المشاكل الرياضيه اللي بين الفرق زي الاهلي والزمالك مثلا تلاقيه مختفي ما بيتكلمش هو دايما يعمل الالبوم وينزله السوق ويختفي لذلك كان وما زال متصدر الايرادات والنجاح على مستوى الوطن العربي كله عمرو دياب مش بيعمل او بيقدم اغانيه بس بيعمل تسويق وبيعمل دعايه عمرو دياب عمل وما زال بيعمل مدرسه تسويق تستحق الدراسه وانا كمان بعمل برنامج وحلقات واكيد لو الحلقه عجبتك هتعمل لايك وشير ولو انت على اليوتيوب اكيد هتعمل اشتراك للقناه بقولك عمرو دياب بيعمل تسويق ودعاية وانا بعمل حلقات وانت مش عايز تعمل إعجاب ولا اشتراك في القناة طب والله عيب عليك على العموم اشوفك في حلقة جديدة من حلقات الباش متاجر شكرا